З 10 ранку на підняття флагштоку чекає Олена Дяченко разом з дітьми. Сквер юних героїв, говорить жінка, одне з улюблених місць відпочинку. Дізнавшись, що тут встановлюватимуть флагшток, щодня спостерігала за ходом робіт. Ми спостерігали, як тут робили заміри грунту, потім як тут роб, огороджували це все. Ми знайшли час з дітлахами, вони бігають, прийшли подивитись на саме цей урочистий момент, тому що, як ви бачите, працюють не тільки люди, а й важка техніка. Вон 200-100 тонн крани і взагалі флашток сам 30 тонн. Насправді, дуже було багато нагол, ну, розголосу так, про це, і прапори, але я вважаю, що це, ну, Честь, так, за честь, що саме в нашому місті, саме в найвищій точці міста Миколаєва, тому що тут поряд обсерваторія знаходиться цей прапор і не треба засуджувати когось, треба сприймати з позитивом те, що робиться». Понад дві години знадобилося, аби підняти 30-тонну конструкцію. Протягом першої години щоглу підняли у горизонтальному положенні та переставили безпосередньо до фундаменту. Ще годину переводили у вертикальне положення. «Ми провели велику підготовчу роботу, щоб виключити якісь несподівані ситуації, тому все пройшло добре, заплановано. Я спілкуюся з кранівниками по рації, тому що не завжди мене видно, хоча я і намагаюся стати так, щоб мене було видно, але простіше по рації спілкуватися. Плюс у них в кабінах все одно шум. Тому Приходиться працювати з рацією. Особливість конструкції в тому, що немає такилажних місць, тобто нема за що його чіпляти. Вона вся слизька, тому приходилось тут і тяжку робити. Роботи виконувала підрядна організація Споруда. Арт-об'єкт video... у вигляді флаштоку встановлено в проєктному положенні. Найближчим часом будівельники приступлять до облаштування території. Зібрана велика кількість професійних монтажників, які виконували роботи по установці вітрових електростанцій. Конструкція сама по собі нова, але її установка не лякала. 72-метровий флашток виготовлявся на судоводівному заводі «Океан». Для підприємства це перша така конструкція. «Це унікальна для нашого заводу конструкція, оскільки до цього ми виготовляли кораблі-мости. Цей флашток складається з трьох секцій, кожна секція має довжиною 24 метри. І це була особливість цього виробу, щоб при складанні досягти соосність всіх трьох секцій і щоб забезпечити після монтажу вертикальність і міцність. Цей флашток встановлений на анкерному приставі які заздалегідь було забетоновано в ґрунт». Нагадаємо, конструкцію у сквері зібрали на початку тижня. До того, 29 липня, три секції привезли до скверу і заводу «Океан». Відкриття локації заплановано на 23 серпня, до Дня прапора України. Ніна Була, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.